Protocoalele dintre înalta alta curte sublinierei i servicii au lăsat mask pe judectori, Dana Gârbovan, o cat de încelegeri, e dincolo de imaginație. Oc total în justicia din România. Licepre presublinierea din Telecsms. Codrupolaru, a anuncat, în subliniere din lui Consiliului de miercuri, ce înalta curte de casacie subliniere i-justiție, inspecția judiciar, CSM subliniere i parchetul general au încheiat protocoale cu serviciile celelalte entități din justiție neavând astfel de protocoale. La auzul acestor dezvăluiri, subliniere F.A.N.J., judectorul Dana Gârbovan, a spus ce este subliniere O.C.A.T. de faptul C.A.N.J. a semnat un protocol cu un serviciu de informații subliniere I. ce este dincolo de imaginația sa ce ar putea conține acesta, cerând informații. Am înțeles ce au fost încheiate protocoale de cetre în alta curte, sunt absolut subliniere ocat, trebuie să vă merturisesc, de cetre Inspecția Judiciar, CSM sublinierei Procurorul General. În ceea ce privește subliniere a subliniere vrea să-l întreb pe domnul Olaru când a fost încheiat acest protocol sublinierei cu cine, cu care anume serviciu de informații. Pentru mine este absolut subliniere o canță care este vârful puterii judectore subliniere pre Din presubliniere dintele altei curci reprezint puterea judectorească. A semnat protocoale de colaborare cu un serviciu de informații, pentru ce este dincolo de imaginația mea ce ar putea conține un astfel de protocol, a spus Dana Gârbovan în plenul CSM, conform Mediafax. Cu mare plăcere a subliniere face acest lucru. Am spus și toată corespondenca pe care CSM a primit-o de la instituțiile partenere, de la cele ale sistemului judiciar, este una clasificat. Se disemine acum în spațiul public data încheierii protocolului, obiectul acestui protocol, data potențialei denuncări, unilaterale sau bilaterale acestui protocol, trăiește de unui astfel de cadru. Această discuție se o aveți cu presubliniere din altei curci, e cea mai înmesuri să aibă acest dialog, a răspuns vicepresubliniere din tele -CSM, Codru Colaru. De asemenea, Tre subliniere din teleunjera. a mai spus ce e important să se afle care sunt instituțiile care au primit protocolul încheiat între SRI, sublinierei, parchetul general. Alt problem este vizat de protocolul de colaborare pe care l avem de clasificat, sublinierei pe care se poate discuta concret. În parchetul se fac public toate instituțiile C3 care s-a diseminat acest protocol. Au fost făcute, cred, ce, 240 de exemplare. Deci, concret, C3 cine a fost diseminat? A fost trimis parchetelor, instanțelor, să vedem sublinierăi acest lucru, a mai spus Dana Gârbovan, conform sursei citate.